Роман Білінський села Селищів, що на Хмельниччині, вишиває ікони. Година за годиною, хрестик за хрестиком, так народжуються образи святих на полотні. Воскресіння Христово не найтяжніше. В неї 92 тисячі, 995 хрестай Тайна вечеря там рівно 92 тисячі. Коли я шию, то я вже наперед Бачу, як там таке того має бути. Я ще не шию, але я вже знаю, ми там має бути. Просто його хочеш вишивати. Це ти бачиш, ага, там туди, може цей колір поміняє на інакший, знаєш імпровізувати. Захоплення вишивкою має свій початок з усмішкою, пригадує Роман. Якось ще у 90-ті роки минулого століття чоловік вирішив на 8 березня вишити котика для коханої дружини, але не доробив. І так три роки поспіль. Починалося все з бідненького і нещасного кота. Почав я його, того кота вишивати, дали зарплату, я купив якийсь подарунок на восьми беретик і бідний замов. На третій рік, вже мої колеги по роботі, ти коли-небудь того кота кончиш чи ні, вже. я вишив. Дошев я того кота, подарував і було таке, ну, затище. А згодом вишивання переросло у справжнє захоплення. Як вишивати хрестиком навчила чоловіка жінка Тамара. Перших дев'ять ікон подружжя вишило разом. Так, да. мій чоловік вишиває. Він почав вишивати завдяки мені. Дуже захопили його. він завжди. Ну заглядає так, як я починаю там серветочки, там подушечки. І він заглядав так спокійно, а потім це його захопило. Спочатку чоловік соромився свого захоплення. Колеги по роботі трохи підсміювалися над ним. Він намагався не афішувати, творив собі в хаті та майже потайки святив ікони в церкві. Згадує Тамара. Спочатку трошечки слехо соромився через те, що воно ну, більш така жіноча. Це таке слахоплення захоплення жіноче, ніж чоловіче, але з часом вже він звик, вже звикли до нього, і зараз він все як нормально. Ну, Жінкам-то всім подобається щось таке нестандартне. А як це так? Ну, часом обоє, коли питають, а як же ж такого? Кому сам шо це? 86-річна теща Романа каже, що пишається своїм взятим вишивальником. Дуже, дуже добре я ставлюся. Він дуже заінтересований у цій вишивці. Це ж, він дуже ж давно вишиває. Вишиває хрестиком. Це тяжка робота. 15-річний син Романа Сергій розповідає, що з бачив тата за вишивкою. Тому сприймає це як нормальне захоплення для чоловіка. Кожного вечора я бачу, що тато в своїй кімнаті ще є ік... є ікони, а мама сидить з бабцю, бабця щось там балакає, і її бісером. У Романа Белінського є мріє вишити велику ікону. Світовий шедевр Леонардо да Вінчі – «Тайну вечерю». У десь буде в розмах. Десь до 600 хрестиків полудовжено. Висоту не пам'ятаю, що така вона. Є Почаївська ікона Божої Матері десь теж дуже велика така, грандіозна. Я зараз став гігантоманом, і, сьогодні, величезні такі дуже по обсягах вони і по всьому. По розмаху, мені говорили.